اهلا ازيك وحشني جدا ثواني بس نثبت انتقادات الناس على الفيديو اللي فات ونشوف الكلام عليه النهارده الوضوح بس كده انت جيت في جمل يا عم اه الاول فت يا نهار ابيض ده انا في الاول فت ما عنديش يوم مرحمين ثانيه واحده ايه رايك بقى كده؟ اظن بقى كده ظبطت كده ظبطت ظبطت ظبطت ظبطت اللي انا بعمله ده ده كوز دور عادي جدا دايما كل حاجه في حياه الواحد ماشيه كده بس سهله كل الحكايه انك هتفرد ايدك بالنار كده ربنا يكفيك ويكفيني شراحنا وكل السامعين يا رب قول امين وتجيب حاجه كده تحط فيها وعلى ما ايدك تولع بقى شويه تطفيها بسرعه عشان ما تتلسعش كده وبعدين بقى تقوم واخد الكوز بتاعك كده وتفرطه بالشكل ده وبكده اقول لك مبروك يا ابو السلكان النهارده التراب في ايدك في شهر بكره يبقى التراب في ايدك ذهب قرزه قرزه من يومك يا ابو السلكان الذهب في ايدك يبقى تراب وكفايه بقى هزار لحد كده وخدلك لك واحد وانا واحد ويلا بينا ننسى كل في الكلام الجد بعد الان ما تصدقاش طب هثبت هسألك اسالك كام سؤال عن نفسك كده وانت جاوب في ورقه او حتى في سرك وانا هقول لك اجاباتك كلها حلو الكلام حلو الكلام السؤال الاول افتح لي كده درج المكتب بتاعك وشوف لي فيه كده كام جدول او خطه انت كنت محضرها وشوف لي برده بقى عندك كده كام فكره لمشروع معين او بيزنس كنت حابب تبداه ومفيش مانع كده لو دورت معاك على كام نظام غذائي وعلى كام روتين يومي انت كنت حابب تمشي عليه ايه مكسر لا ما عنديش مكتب اصلا طيب البلايه دي دور كده في الفون اللي انت ماسكه او الاب اللي انت بتتفرج عليه منه ودور كده شوف فيه كام رود ماب او كام بلاي ليست انت كنت محضرهم علشان تبدا تذاكر كام حاجه معينه انت كنت مخطط لها ايه ما معكش تليفون لا فصل الشحن فصل الشحن فصل الشحن ازاي يا جدع انت امال انت بتتفرج عليها بايه ده عين طب ما تيجي كده نفتح دماغك ونشوف صندوق الاحلام الورديه والاهداف الكتيره اللي انت مخطط لها والنفسك تحققها يا زلمه إيش الفيشه يا زلمه طول بالك على الراجل شويه دي الوقت يا ابني يخرب عليك ايه الاوفر ده وبعدين انت كده صعيدي يعني ولا خليجي ولا يا اخي افهم شويه يا اخي عمرك ما شفت واحد ساكن في صعيد الخليج امال ايه يا زلمه دي؟ لا عادي لسه واكل واحد شاورما من عند ابو عمار السوري ماشي يا عم حاضر هديله وقته بس على ما ياخد هو وقته بقى افتح لي كده ابلكيشن السكرين تايم على تليفونك انت يطلع شويه السكرين تايم دي. لا ده ابلكيشن كده بتشوف انت بتستهلك كام ساعه يوميا على السوشيال ميديا بس اه لقيت ايه بقى؟ بكل صراحه بقى كده قول لي لقيت ايه؟ عارف انك لقيت خطط ياما وجداول ما اقولكش ودايتس ما تعدش رود مابس وبليليستس هو لو ليه تعمل دعوه ساعتك حلوه وخدي عندك بقى مش اقل من 3 اربع ساعات يوميا على السوشيال ميديا مش قالك ساحر ساحر طيب ايه مستني ايه عشان تبدا مبدئيا كده وقبل اي حاجه خالص علشان حضرتك ما تضيعش وقت اولا لو انت مستني ان الظروف المثاليه تسمح فتعالى وانت انت نقعد للصبح أطلع لك 2 مليون سبب وعذر يخلونا ان احنا ما نبداش اي حاجه خالص انما بقى لو هنتكلم على النجاح مش هنلاقي غير سبب واحد بس هو اننا لازم نبدا اما بقى لو انت مستني ان انا احفزك او اشجعك واصرخ فيك وازعق زي بتوع التنميه البشريه يبقى خدها بقى من قصيرها من الاول وخد طبق الفشار دهوت ولا حتى خسرها فيك طبق الفشار خد كيس الذره الناشف وروح فيديو حماسة على اليوتيوب او فيديو فيه لان على غير عادة اي فيديو حاجه اكسكلوزيف او استثنائيه عندنا كده ان احنا مش جايين نشجعك، احنا جايين نحطك على الطريق في الحلقه دي وكمان نمشي عليه سوا في الحلقات اللي جايه ان شاء الله، بص يا سيدي علشان نكون على بصيره بالامر كده وشايفين الموضوع بصوره كامله لازم نعرف في الاول هي فين المشكله اصلا لان ادراك المشكله هي بدايه الحل، فتعال بقى اوضح لك فين المشكله وعرفك انت ليه اصلا لازم تبدا. عشان نحط ايدينا بقى على المشكله ونلمها كده لازم بقى ناخدها من كذا جانب، اولا الجانب العملي من ارض الواقع، ثانيا الجانب العلمي، هنشوف العلم بيقول ايه في الحوار ده. ثالثا بقى وده الاهم هو الجانب المادي او الاقتصادي، اللغة اللي بيعترف بيها كل الناس. فتعالى بقى كده نبص على الجانب الواقعي او العملي. هو ايه اللي بيحصل؟ خلينا متفقين كده ان اي هدف حضرتك او حضرتك عاوز توصل له، سواء وظيفة في مكان ما، او بوزيشن مرموق، او فكرة لمشروع حابب تنفذه، اي كان الحاجة ديت فهو يا اما هيدرك بيت او السوق فكون حضرتك لسه واقف مكانك خايف تاخد القرار او مكسل او لسه بتجمع في الخطط وبتعمل بقى الرود ماب اللي ما تخرش الميه عشان تبقى جاهز لوظيفه معينه او الاستراتيجيه الجباره اللي هتخلي مشروعك ينام في شركه امازون فخليني بقى كده احبطك واقول لك ان ده غير منطقي بالمره لان كل يوم في تغيير في السوق او في المجال اللي انت فيه وايا ان كان المجال ايه هو كل يوم بيتطور عن اليوم اللي قبله فممكن تكنيك جديد يظهر يغير لك في الخطه اللي انت عملت فيها او طلب جديد في سوق العمل يغير لك في الاستراتيجيه بتاعت فكرتك تمام حاجه واحده بس هي وإنك حتماً لازم هتبدأ ولكن كل ما هتتأخر كل ده هيزود التحدي عليه لأن الوظيفة اللي نفسك فيها دي أو الفكرة اللي انت بتسعى عشان تنفذها في مليون واحد غيرك برضه نفسهم يوصلولها لكن ألف واحد بس هم اللي بدأوا يتحركوا. على سبيل المثال موقف ليا شخصيا على احد مواقع الفريلانسنج العالميه وده العملاء بتنزل عليه المشروع بتاعهم وبيختار واحد من الفريلانسرز او اصحاب المهارات ان هم يعملوا له الشغلانه بتاعته دي، وانا كنت واحد ما بين 20 واحد مقدمين على الشغلانه دي، وبيكون طبعا ناس من دول مختلفه، المهم ان العميل وقع اختياره على واحد وانا طبيعي الفضول ساقني ان انا اروح اشوف البورتفوليو بتاعه عامل ازاي، شغله عامل ايه او معرض اعماله يعني، لقيت ان هو شاب كندي عنده 16 سنه. قدك ده ولا اصغر منك؟ ولقيت ما شاء الله فعلا من شغله الرائع هو يستحق ياخد الشغلين ايا كان بقى الظروف ايه اكيد هو اللي بدا قبلي سواء بقى على المستوى الشخصي يعني بشخصه هو اللي سابقني او على المستوى الدولي يعني دولته هي اللي سابقه يا ليله بيضه لا يا عم نبتدي شنو ده الموضوع شكله عوي يا ابن الاوفر ده مش سنه إيه الأخضر ده وبعدين انت عندك سنه غاص انت ادائك غير مبرر درامي كمان بتتريق عليا، ما هو ده اللزج اللي انا لقيته عندك يا وبعدين تصدق اني غلطان ان انا بطور لك في الكاراكتر وبعمل لك دراماتك سين، يا اخي ده انت خساره فيه وعشان تريقتك دي انا هفضل ماشي بالستايل السلو ليفنج بتاعي ومتجوجع في الكومفرت زون وباكل منجي ومش مديك مش مديك؟ امال من فرخه؟ <تصفيق> طيب حلو قوي، طالما بقى انت قلت الكومفرت زون والسلو ليفنج يبقى انت كده نقلتنا للجانب العلمي من المشكله في دراسه خطيره جدا اتعملت في جامعه هيل الامريكيه بتقول لك ايه بقى؟ When you are in a comfort zone for a long time لما بتكون في حاله استابيلتي او ثبات لفتره طويله جدا وشايف التقدم اللي حواليك the learning center of your brain shuts down يعني الاماكن المسؤوله عن التعلم في عقلك بتوقف يعني المكنه اللي حلتنا بتصد يا اخي لا بتصد بس؟ لانك مش بتستخدمها لان مجرد ما الدماغ تبقى شغاله الايد ما تعطلش يا عم ما صدقهوش ايه دراسه امريكيه ايه وكلام فاضي ايه مالها الكونفورت زون ما إحنا فيها اهو الدنيا جميله والدماغ شغاله من جميلة ما شاء الله ما شاء الله الدماغ شغاله هايل يا وليد كنت عارف ان الامل فيه حبيبي تسلم يا مصر الله يسلم خاطرك يا وليدي بس ليه مش بتنام سهران على حلمك اكيد لا باشير مين هنجيب المنجل اللي كانت معاك من شويه دي سود. انا كنت عارف انك مش هتقتنع بسهولة وعشان كده بقى جاي لك بالجانب التقيل من المشكلة شنو هي يعني؟ ايه هيكون في ايه يعني؟ انك انت مش هتعرف تدخل زون او منطقة الراحة او الاستقرار بتاعتك تاني اصلا شنو؟ ايه؟ او والله زي ما بقولك كده كيف ده؟ اه اللي هو ازاي يعني؟ بص يا عم الناس، أي شخص مننا سواء عنده تطلعات أو ما عندوش فهو محتاج للإستقرار الاستقرار المادي، محتاج إيه؟ الاستقرار المادي، وخد بالك إن أنا قلت استقرار مادي مش رفاهية مادية، يعني أبسط ما يكفي كل واحد فينا كده، يعني يا دوب ناكل نشرب نلبس ندفع فواتيرنا، فلازم أن تفهم إنك كفرد من جنريشن زد ده كده اللي هو جيلنا المنحوس ده يا ملحوظ إن لا تعليم نمطي ولا وظيفة معينة هتخليك تحقق الرفاهيه الماديه اللي هتوصلك لكل احلامك اللي انت راسمها لنفسك هي يا دوب هتوصلك لمرحله الاستقرار ويمكن اصلا ما توصلها. ليه بقى مش هتعرف توصل طول ما انت ماشي نمطي او واقف مكانك بص يا سيدي الفاضل الوضع الاقتصادي بتاع الجيل بتاعنا بالذات لو له من جوه محليا يعني هتلاقي الفترة ما بين كل انفليشن او تضخم او ازمة يعني واللي بعديها سريع جدا اما بقى لو له عالميا فهتلاقي الحال بره أنيل من جوه عندك عالم لسه خارج من ازمة كورونا ويا دوب لسه بياخد نفسه جنب بالازمة ما بين روسيا واوكرانيا يا <تصفيق> رب <تصفيق> يا عم انت عملت دخلنا في امور اقتصاديه وكبر لنا الموضوع لا بص يا سيدي اللي عايز افهمهولك من ده ايه ان الازمات الاقتصاديه اصلا بقت اسرع من الشخص اللي بيتحرك وبينجز ما بالك اللي لسه واقف بالظبط زي عداء بيجري مش في تراك واحد لا ده في تراكين ونفسه ان هو يوصل لخط النهايه هل منطقي ان هو يوصل وهو لسه واقف مكانه من غير ما يتحرك فانت لو مش هتبدا دلوقتي ومخير وبمزاجك عشان رفاهيه الكونفورت زون فصدقني وباكدلك انك في يوم هتبدا مضطر لكن الفرق كبير جدا بين البدايتين لان الدافع اللي بيحركنا تحول وبدل ما كنا بنسعى بهدف اننا نعلم مستوانا المادي او الاجتماعي بقينا نسعى عشان نحافظ على المستوى او الطبقه الماديه او الاجتماعيه اللي احنا فيها او اللي اهلنا وصلونا ليها واي نعم ان احنا مش هنفتقر ولا هنجوع باذن الله ده ما يحصلش لا ده احنا هناكل وهنلبس الحمد لله ولكن خلاص بعد ما نسينا احلامنا واهدافنا ومرحب بقى بيك في دوامه روتين الحياه وعشان اثبتلك كلامي ده وتكون معايا على نفس الخط كده ممكن حضرتك تقوم تسال والدك اخوك او اي حد يكون مسك هو مصاريف البيت واقول له هل حضرتك بقيت تعرف توفر او تعمل فلوس زي الاول ولا يدوب بقينا ندعي ربنا ان هي تكفي، فلو كان رده اه يبقى الحمد لله وربنا يبارك لك وانت كده في مرحلة التطلع لمستوى مادي اعلى هي دي العيلة رسرة سعيدة يفضلوا عايشين حياتهم كلها في سعادة ربنا يتنموا يا رب يا رب ده ده. اما بقى لو كان رده اه يبقى خد راحتك من قدامه قوم امشي <تصفيق> امشي واعرف كده ان احنا في مرحله الحفاظ على المستوى المادي بتاعنا ولو كنت من اصحاب الاه الثانيه فانا اسف ان انا قلبت عليك المواجع انا بس واحد بوضح المشكله وطالما بقى في مشكله ايا كان ايه او مين السبب المهم انك لازم تتصرف والحل يبدا من عندك انت طيب خلاص يا اخي انا تناعت خلاص ايوه اه وانا كمان بس المفروض بقى نعمل ايه ايوه نعمل ايه ايه لا مش عارف الصراحه لا اكيد بهزر طبعا بس مش انا اللي هقول لك، جايب لك حد تاني هو اللي يقولك ومش اي حد بقى، لا ده حته كده تقيله في البلد، لا بلد ايه، ده حته تقيله في العالم ومش اسد بقى ده حوت اقتصاد، الراجل ده اسمه وارن بافك ويا رب اكون نطقت الاسم صح، رجل اعمال ومستثمر امريكي ما شاء الله عقر، الراجل ده بدا يشتغل وهو عنده 11 سنه ودلوقتي بقى ايه؟ يا دوب كده واحد من انجح المستثمرين وخامس اغنى راجل في العالم، صاحب شركه بركشتاير هاثاوي لا شركة ايه ده امبراطورية بزنس كاملة عقبال املتا تحتها 90 شركة ايشي تأمينات على استثمارات على ريلي على ماكله كله اللي تتخيلوا واللي ما تتخيلوه الراجل ده بقى في حديثه في الاجتماعي السنة بتاع شركته السنة دي لسنة 2022 واحدة جميلة كده من الشباب بتسأله لا هي مش جميلة مش جميلة خالص المهم ان هي تساله وتقول له يا عم اورين كل يوم ازمه اقتصاديه وتضخم ورا وانت قلب وحداني. يوم هو يرد بقى ويقول لها ايه؟ best investment against inflation is to improve your own earning power. You know, your own talents. Increase your talents. They can't tax it while you're doing it. They can't take it away from you. So is the best protection against a currency that might decline it. مش محتاجه حاجه يعني يعني بالعربي وبالبلدي كده بيقول لك ان افضل حاجه ممكن تعملها وقت الانفليشن او التضخم او الازمه الاقتصاديه دي انك تكون محترف استثنائي في حاجه معينه وان اهم وسائل الحمايه هي انك تطور السكيلز او تصقل المهارات بتاعتك ان المهاره على عكس العمله تماما مقاومه للتضخم يعني من الاخر كده لو عندك مهاره او حرفه مطلوبه فهي هتفضل مطلوبه بغض النظر عن قيمه العمله زادت او قلت وعشان تضيق من اهميه الموضوع وتعرف اهميه النصيحه دي تخيل ان عمك وارين برده قال نفس النصيحه ديت من 12 سنه ايام الازمه الاقتصادية العالمية اللي حصلت 2008 the yourself. يعني الطريق معروف من زمان فاحسن حاجه تبدا تعملها انك تستثمر في تطوير مهاره عندك زي ما كتير النهارده خليني كده اطمنك واقولك ان ربك مميز سجيل عن جيل ولا يظلم ربك احد سهل علينا حاجات اكتر تخلي ما عندناك صعوبة في اننا نحقق هدف او غاية عايزين نوصل لها ايا كانت ايه سواء مادية او غيرها ومش بس كده ده وانت في مكانك وفي بيتك كمان يعني بغض النظر عن الظروف هتلاقي مليون طريقة وطريقة انك تبدأ هتقولي ازاي بس يا عم انا واحد لحلت بيزنس ولا حلت شغل ولا حتى حلت مهارة ولا حلت اي حاجة خالص غلطان غلطان يا عزيزي لأن حيلتك وحيلتك كتير أوي كمان بس اتقل عليا بس كده وأنا هقولك حيلتك ايه وفي الحلقة دي بإذن الله هحطك على الطريق والحلقات اللي جاية مع بعض بعون الله هنمشي سوا من المؤكد انك كشخص بتتفرج عليا دلوقتي سواء واحد أو واحدة انك شخص من اتنين إما طالب ولسه بتدرس او شخص مخلص دراسه وشغال في حاله لو كنت طالب ايا كان مرحله دراستك سواء ابتدائي اعدادي ثانوي جامعه اي نعم انت ما راس مال كفايه او يمكن ما احتاجتش راس مال اصلا لكن معاك فائض وقت كبير جدا بيزيد كل ما كنت في سن اصغر فوقتك ده لو استغلته مع فنك واتصالك بالانترنت مع شويه شغف وحماس لهدف انت نفسك توصل له كده تقدر تتعلم اي مهار او هوايه في اي مكان ما اونلاين وتتقنها مع الوقت وتحولها في صوره خدمه اونلاين او حتى اوفلاين وتكسب من فلوس وإحنا هنا عشان نعلمك كل خطوه من دي أما أنت شخص مخلص دراستك وشغال في بوزيشن معين فانا عارف ان التحدي بالنسبة لك صعب لان عامل الوقت هيكون معك بسيط وكمان انت هنا ما عندكش رفاهية الشغف لان هنا اللي بيحركك المسئولية والالتزامات بس ما يهمكش ده الشغف للمرفهين والمسئولية للجدعان فالحلو في الموضوع بقى غيرك طبعا ان ممكن يكون معاك مهاره او حرفه اكتسبتها بواقع خبرتك في الشغل اللي انت فيه او معاك كاش او راس مال عارف يا عم ان هو بسيط ما هو لو كتير مش هتبقى فاضل تتفرج عليا دلوقتي اصلا المهم اننا مع شويه تعليم مع بعض هنقدر نخليك تطور مهارتك او حرفتك دي بحيث انك تقدر تقدمها كخدمه او تحول الكاش او راس المال اللي معاه لمنتج تعمل من وراه انكم او تدخل من وراه فلوس الأغلبية العظمى مننا إن ما كانش كلنا عاوز ينجح نجاح غير عادي وده طبيعي جدا بس للأسف يا صاحبي أنت مش وازن المعادلة لأن منطقي كده أنت عايز تنجح نجاح غير عادي لازم تتعب تعب غير عادي ممكن يكون الأمر في الأول يبدو بالنسبة لك صعب لكن أحب أبشرك وأقول إن بعد البداية هتحس إن هو أسهل وأسهل والله بمجرد ما هتبدأ هتلاقي خطوة السعي منك بخطوتين نجاح وتقدم ما هو إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى توايس مرتين ودي حاجه انا بسميها لذة السعي قبل جديته واللي والاستمتاع بالرحله قبل حتميه الوصول ولو بدات فعلا وعملت اللي انا بقولك عليه هتحس بدا وتقول ياه ده انا اللي كنت بستقل الموضوع فعلشان نختصر الحوار احنا كده دلوقتي عرفنا بدايه الطريق فتعالى بقى اقولك كلمتين من ابو اخر كده اشتريهم مني وبعون الله هي هتكون الخطوات اللي احنا هنمشي عليها عشان تحقق اي حاجه بترنوا ليها اول حاجه حدد هدفك الكبير وتقسمه لاهداف بسيطه عشان ما تصعبهاش على نفسك يعني مثلا هفترض انك شخص عاوز يشتغل في مكان ما فاقول ده هبدا فبالتالي الهدف بتاعك دلوقتي هو انك تخلص الكورس ده. طب انا عايز ابدا في البيزنس او التجاره في المجال الفلاني، فاقول الشهر ده هنزل اتعلم المهنه الفلانيه، وما تستعجلش ما هو مش اول يوم في الجيم هيطلع لك عضلات. تاني خطوه، ناخد القرار ونحترم نفسنا، لا بجد نحترم نفسنا ونصدق معاها، ونكون اصحاب كلامنا ومن في إتقال ففعل، وما تستناش لما توصل لفشل او البين الرهيب او الديبريشن او ازمه اقتصاديه او عاطفيه او نفسيه. مش لازم يكون ورا البداية قصة، حدش هيعايرك ويقولك اللي بدأ وهو مخير اهو، ابدأ وانت مخير قبل ما تبدأ وانت مضطر، تالت خطوة معانا انك تتخلص من أي عادة سلبية أو أي حاجة مع الطلاق عن إنك تبدأ يعني تكسر عادة النمطية والروتين وجو هذا ما وجدنا عليه اباءنا واولاد خالتنا واولاد عمتنا ده، اثبت خالص حرف الهاء من كلامك او شيلوا من خالص، بلاش هبدأ، بلاش هشوف، بلاش هعمل، اكسر بقى حاجز المماطلة والتسويف وسكيب اليوم السبت ده خالص، اكسر حاجز الحجج والاعذار والظروف والكسل، اتخلص من كل المشتتات اللي حواليك سواء فونك، سواء صحبة سيئة، سواء توكسيك بيبل ايا كان ايه، انت اضرب اللي مشتتك اتخلص منه تماما. رابع واخر واهم نقطه ابدا دلوقتي ابدا النهارده ابدا اليوم عندك فكره المشروع طلع ابدا اشتغل عليها ارمي نفسك في البحر عشان تعرف تعوم عندك حلم لبوزيشن معين او وظيفه او كليه افتح كتابك او خطه كورساتك وابدا وتعلم دلوقتي ابدا دلوقتي وواكب التطوير عاوز الجديد في حياتك جرب الجديد ما هو يا جماعه مستحيل نحقق حاجه في حياتنا طول ما احنا لسه بنمارس الروتين اللي احنا بنعمله من خمس سنين مستحيل كفاية بجد لحد كده، كفاية وابدأ واسعى واسهر على حلمك بدل ما بتنام عليه زي الأطفال. ابن القيم كان بيقول جملة جميلة جدا الراحة لا تدرك بالراحة. مفيش حاجة هتجيلك بالساهل، مفيش حاجة هتجيلك طول ما أنت واقف مكانك ولسه ما بدأتش. ابدأ لأن بدايتك يحجر حجر الأساس في بناء إمتك بعدين. أيوة امتك بكل معنى هتفهمه، سواء قيمة ما مادية وقتك هيكون بفلوس بدل ما أنت مضيعه ومش حاسس. وقيمة ذاتية انت بتعمر عقلك وبتحقق ذاتك وبتبني انسان ناجح ابدا لان عشان توصل لازم تبدا ابدا علشان ما تجيش في سن متاخره وتلاقي نفسك ما حققتش ولا هدف من اللي كانوا في الدور فلو ناوي انك تبدا اكتبلي في الكومنتات تحت انك هتبدا معانا ومنشن بقى لصاحبك او لاي حد ليك ماجل ما اي حاجه في حياته ولو عجبك الفيديو اعمل لنا لايك ويبقى اكتر خيرك لو عملت خير عشان لو حد ماجل حاجه يبدا ولو انت على اليوتيوب اعمل لنا سبسكرايب ولو على فيسبوك أو انستغرام اعمل لنا فولو لان دعمكم هيفرق في الاول معنا جدا واخر طلب بجد اخر طلب ابدا لان بدايه مشوار نجاحك هي نهايه كل المشاكل فلو سمحت ابدا سلام